بنت ثلاث سنين باخذها المسجد وبتعمل طبعا يعني حركات وتحدث ضجيجا احيانا واهل المسجد يقولون بانه لا يجوز لهذه الاخت الفاضله ان تحمل ابنتها معها الى بيت الله تبارك وتعالى، وانا اقول بل يجوز، بل يجوز ان نحمل اطفالنا معنا الى بيوت الله تبارك وتعالى، لكن بشرط الا يقف الطفل غير المميز في الصف الاول، وانما يجب ان يؤخر الطفل غير المميز الى الصفوف الخلفيه او المتاخره، لكن ليس معنى ذلك ان نطرد اطفالنا من المساجد او الا نسمح لاولادنا ان يدخلوا المساجد، والا فقد ثبت ان النبي صلى الله عليه واله وسلم نزل من على المنبر، نزل من على المنبر وحمل الحسن وهو طفل يتهادى واجلسه عن يمينه على المنبر ونظر اليه مره والى الناس مره والحديث في البخاري وقال ابن هذا سيد وسيصلح الله به بي بين فئتين عظيمتين من المسلمين وذكرت حديثا في صحيح مسلم حديث جابر بن سمرة قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغداء قال فخرج النبي عليه الصلاة والسلام فاستقبله الولدان فاستقبله الولدان فجعل النبي يمسح على خدي أحدهم واحدا واحدا صلى الله عليه وسلم يقول فمسح النبي على خدي فوجدت ليديه بردا وريحة كأنما أخرجهما من جونة عطار فلا حرج على الاطلاق ان نحمل اطفالنا معنا الى بيوت الله تبارك وتعالى لنعلمهم ولنعودهم بشرط ان يعني تحرص الاخت الفاضله على ان تعلم طفلتها ولا ان تعلم ابنتها وكذلك ارجو من اخواننا واخواتنا من جماعه المسجد الا يغلظوا القول الاطفال والا يعنفوا الاطفال وانا لا اتصور ابدا ابدا ان نعامل اطفالنا كمعاملتنا لابائهم يقول لك اهو ده فلان والطفل لأمها دي أمها فلانه يا اخي هذا طفل لا ينبغي ان تعامل الطفل معاملتك معاملتك لابيه او معاملتك لامه فهذا طفل ان لم يتربى اولادنا في مساجدنا وفي بيوت الله جل وعلا فاين سيتربى الاطفال وان لم نعلم اولادنا في بيوت الله تبارك وتعالى فاين سنعلم اطفالنا اما حديث جنبوا مساجدكم الصبيان والمجانين فلا يصح على الاطلاق لا يصح عن النبي صلى الله عليه واله وسلم ولم يثبت عنه بابي وامي وروحي انه قال جنبوا مساجدكم الصبيان والمجانين فالصبيان تربوا في المسجد النبوي بل هناك من تقدم للامامه وهو عمر ابن ابي سلمة وهو في سن السادسه في السادسه من عمر لكنه كان احفظ الصحابه لكتاب الله تبارك وتعالى في هذا المسجد فقدموه ليصلي إماما وأتذكر الآن حديثا آخر في غاية الجمال أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قابل مولا واليا من ولاته في الحج أو في سفر فقال له أنت هنا فمن خلفت على القوم قال خلفت ابن أبي أبزة أو ابن أبزة قال من ابن أبزة قال مولا من الموالي قال تخلف على القوم مولى قال إنه أحفظنا لكتاب الله يا أمير المؤمنين فقال عمر أما قد أما وقد قلت ما قلت فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا بهذا الكتاب أقواما واخفض بها آخرين فهذا صبي صغير يتقدم الإمامة لأنه أحفظ الموجودين لكتاب الله تبارك وتعالى وأسأل الله أن يبارك في أولادنا جميعا إنه ذلك والقادر عليه